Tah. Karma ya. restiwu jadi air tebu. Nah, Bang Soni lagi ne tuan Bang gede iker ya. Kira meres. Tuh, bon bon gedang karunya tek gojalang ae nyebur nang ngaburit eh prakon hujan euy hujan eta panguma prak kira-kira kahujan kena yo kena yo eh sih banget sih banget joget joget joget pangguru pangguru akan datang oh geus oke tapi mun yang baeta nekta ke adukeun kitu Pengadukan antara Numenangulu Bajangnya tak Air Cedoma Iya dong, air udara Air udara, dari tanah ongkong, udara tanah Di udara langsung